Перекриття так можна зробити, тільки питання, навіщо? Ну, навіщо? Я розповідав, що інерційність будинку йде по двох параметрах. Один параметр – це по теплоємкості, по зберіганню теплу, а другий параметр – по вологі. Так ось, він, другий параметр він більше стосується наружних стін, не внутрішніх, а наружних стін. Або, так, дійсно, перекриття але виходить так що перекриття менше ніж стін в будинку Ну так виходить ось і тому буде ли глиняна стеля працювати на регуляцію вологості так буде буде але прабле, проблема в тому що хоча ніякої проблеми нема тому що ви все одно будете утеплювати перекриття нове все одно будете його утеплювати. Якщо ви його будете утеплювати, то глина буде в теплій зоні і не буде накопичувати вологу. Вона буде тільки за рахунок своєї гігроскопічності працювати і шукати оце равновісія по вологі. Ні, буде працювати. Просто буде займати простір. Дуже великий. Для регуляції вологі, вологі достатньо 4 см глини. Ну, це емпірична цифра. Вона з роками так виробиталась, так що 4 см зазвичай достатньо для того, щоб регулювати цю вологість повітря. А перекриття, воно ну, таке дуже велике. Тому ну, я, наскільки вам це потрібно? Ви ж можете, наприклад, зробити нормальне перекриття. Його штукатурити гіпсовою суміш'ю. Це гірше, ніж глина, але все ж таки трошки там щось вона регулює. А, а зробити глиняною штукатурку стін. Тим паче, що сучасні штукатурки, вони там і різні декори, мають вигляд, інший мають і дуже приємний для ока людини. Ось і більше площа буде. Тобто стін зазвичай достатньо для того, щоб релігувати вологість в приміщенні. Мій, так зробити можна підхід да однозначно буде працювати ну, просто наскільки це розумно це, це вже якби вам вирішувати